Μετά μετάς, Τι, μου. αλήθεια, σ' αρέσουν τα talent show. Δεν θα έλεγα ότι σου ταιριάζουν, Σκρατ. Μόλι, δεν θα μπορούσες να έχεις κάνει μεγαλύτερο λάθος. Λατρεύω τα talent show στον κόσμο των φαντασμάτων. Είναι το χρυσό στάνταρ της μιζέριας. Οχ, όχι. Κοίτα, εσύ παθενηστράξε, πιάνει τρέμβουλο στα παρασκήνια, πέφτει στα πατώματα, ξεχνάς τα λόγια σου και μετάγεται πάντα κάποιος με αυτοπεποίθηση τόσο μεγάλη. Η δημοσίευμα είναι εξαντλητική. Oh, Ανακτήθηκε έτσι για το talent show. Ναι, και όλοι έχουν κάποιο ταλέντο. Το δικό σου ήρθε. Oh, <laughs> όχι, όχι, όχι, όχι, Μολin. Δεν έχω κάποιο ταλέντο, αλλά μου αρέσει να βοηθάω παρασκηνιακά. Θέλω να πω, θαυμάζω το θάρρο των παιδιών μπροστά στου εκτυπωτικού προβολή, αλλά με τόσο πολλά έργα που έχω δεν είμαι σίγουρα. <laughs> Και σου είπα ότι θέλει να βγει στο προσκήνιο! Κατά πάθο, ξέρει ότι έχει ταλέντο. Και θε να το μοιραστεί, Λοιπόν, νομίζω πω μπορώ να τραγουδήσω. Τραγουδάς? γιατί δεν το ήξερα, εγώ! Με μία φωνή, Άκου την κραυγή. Τα κούρτα με τυφλώνουν. Και οι φάβοι με κυκλώνουν. Πολύ μου λε, γιατί με κοιτάζει έτσι. Και στραϊκ! Η μιζέρια είναι και πάλι στο παιχνίδι, φίλη μου! Α, α, α, ως... α, δεν σου άρεσε! Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό! Εμ, για να πω την αλήθεια, νομίζω πως ήταν... Τιχτό, εμ... αδέσιο, εμ... πέφτρομα! Υπέροχο! Αλήθεια, σου άρεσε! Δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο! Ναι, είναι αλήθεια αυτό! Μόλι ξέρεις, το ότι νομίζεις ότι μπορώ να τα καταφέρω, με είναι να σκέφτομαι ότι ναι, μπορώ να τα καταφέρω! Ω, αλλά δεν μπορεί! Γιατί μπο